— Привіт! — Доброго ранку. — Мене звати Антон. — Я Толік. — І ви дивитесь Ancranian.com. Зараз 25 липня, ранок, і ми в місті тихі в Салезії, в Польщі. — Сьогодні зранку ми вирушимо в сторону Праги. І, в принципі, буквально через годинку, через півтори, ми будемо вже стояти на дорозі і голосувати. Але поки що у нас неданочок, і у нас неданочок мислю з молочком, з медами, це дуже класно. А спонсор меду там як? Як і цього місця, для нас так. зараз. Непогано віді mm. Завчора епізод я не знаю, чи буде, чи не буде. Тому що частина відео з девайсу втратилась. Так що? Ми будемо пробувати відновлювати, можливо, пізніше і пробувати відновлювати лінійність сюжету свого пересування. Так, тож, дивіться за нами далі. Маємо надію, ми вирівняємо якийсь наш біоритм подорожі, збалансуємо, все нормально. Угу. Тому ну, що? Так, ми не на нитій ямозалі вже пластирком заклейлів, але дуже відмився, так що можна жити знову. Можна жити знову, так. Да? З тими словами. Наступний раз побачимось десь в Чехії. Так. Це були Антон Італік, ankreien.com. Хорошого дня.